Digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande är viktiga medborgarfärdigheter också för barn och unga. Vad kan jag i småbarnsfostran och undervisning göra för att främja de färdigheter som behövs? Hur kan jag ge tillräcklig vägkost? Låt oss ta en närmare titt. Medie- och teknologimiljöer är en del också av småbarnsliv. Digitala färdigheter kan stödjas redan inom småbarnspedagogiken genom att man bekantar sig med vardagstekniken och lever sig in i mediernas berättelser med hjälp av lek och egna uttrycksmedel. I förskoleundervisningen har barn en aktiv roll som användare av medier och teknik. Digitala innehåll och miljöer kan utnyttjas tillsammans med barnen för att undersöka och lära sig saker och för att uttrycka sig kreativt. I lågstadiet utvidgas barnets medielandskap ytterligare. Inom olika läroämnen övar eleverna sig på att fungera i digitala mediemiljöer. Tillsammans med eleverna lär man sig färdigheter att tolka och producera medier och att utnyttja programmering för att uttrycka sig själv och för kreativ produktion. I högstadiet stärks den ungas röst och uttryck. De unga behöver få färdigheter för att fungera allt självständigare i programmerade mediemiljöer. Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har som mål att ge vägkost till såväl elever som lärare för att de ska tillägna sig världen med dess digitala möjligheter. De delområden som finns i läroplanen har på ett praktiskt sätt sammanställts i kunskapsbeskrivningar och guider. Att lära sig och att undervisa i ny är ett inspirerande äventyr. Ta del dela vägguiden på adressen uudetlukutaidot.fi-sv